Вітаю! Нам потрібно 1,3075 поділити на 0,25. І перше, що вам необхідно знати, так це наступне. Якщо дільником, тобто числом, на яке ділять, є десятковий дріб, то потрібно це число помножити на 10 стільки разів, щоб у результаті вийшло ціле число. Ми робимо це перенесенням коми вправо оскільки при десяткового дробу на 10 кому переміщується на один знак вправо. Повернемося до нашого прикладу. У даному випадку нам потрібно перенести кому 1-2 рази, тобто двічі. Отже, 0,25 помножити на 10 і ще раз на 10, або 0,25 помножити на 100 – це дорівнює 25. Таким чином ми перетворили десятковий дріб на ціле число. Якщо ми помножили дільник на 100, то нам обов'язково потрібно помножити і ділене. Ділене – це число, яке ділять. Отже, нам потрібно ось це число двічі помножити на 10. Або ми можемо просто перенести кому на 2 знаки вправо. Якщо ми перенесемо кому на 2 цифри вправо, то вона буде ось тут. Давайте тепер розберемося, чому так можна робити. Ми можемо переписати наш вираз у вигляді звичайного дробу. 1,375 100 тисяч поділити на 0,25. Ми множимо 0,25 на 10 двічі. Іншими словами, ми множимо 0,25 на 100. Отже, ми помножили знаменник на 100. А знаменник це ніщо інше, як дільник. І оскільки ми помножили знаменник на 100, то нам необхідно помножити і чисельник. І помножити чисельник ми маємо також на 100, щоб ніяк не змінити значення дробу. Після того, як ми все помножимо, тут ми отримаємо 25, а ось тут – 103,75. Я перепишу цей вираз, щоб було охайніше. Ну, звичайно, якщо ви пишете в робочому зошиті, вам не обов'язково все це переписувати. Ми помножили дільник та ділене на 100. Отже, тепер наш вираз виглядає наступним чином. 103,75 поділити на 25. Ці два вирази рівнозначні. У результаті ми отримаємо одну й ту саму відповідь, одне й те саме значення частки. Ми просто помножили і чисельник, і знаменник на 100, щоб в дільнику отримати ціле число. Ось ми все зробили, тепер можна перейти до самого ділення. Як бачите, нам потрібно число поділити на 25. Завжди непросто виконувати дію ділення, коли дільником є багатоцифрове число. Але ми з усім впораємося. 1 не ділиться на 25, 10 також не ділиться на 25, а ось 103 ділиться на 25. Ми знаємо, що 4 помножити на 25 – це 100. Отже, 100 поділити на 25 – це 4. 4 помножити на 5 – це 20. 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 4 помножити на 2 – це 8. 8 плюс 2 – 10. Ми отримали 100. Так і повинно бути, адже 4 – це чверть. Наприклад, 1 гривня – це 100 копійок. Отже, чверть гривні – це 25 копійок. Тепер будемо віднімати 103-100 дорівнює 3. Ось ми дійшли і до десяткової коми, тому ставимо її також і ось тут. Ось де буде наша кома. Тепер зносимо 0. А скільки разів число 25 міститься у числі 30? 25 міститься у числі 30 один раз. 1 помножити на 25 – це 25. Тепер віднімаємо. 30-25 – це 5. І я можу більш детально розписати. Тут ми запозичуємо 1. 10-5 – це 5, 2-2 – 0. Все одно у відповіді отримаємо 5. Тепер зносимо 7. Число 25 міститься в числі 57 два рази оскільки 25 помножити на 2 – це 50. Пишемо 2. Отже, 2 помножити на 25 – це 50. Тепер віднімаємо. 57-50 – це 7. І останнє, ми вже майже закінчили, зносимо 5. Число 25 міститься у 75 рівно 3 рази. 3 помножити на 25 – це 75. І якщо ми віднімемо ці два значення, то в залишку отримаємо 0. Таким чином, 103,75 поділити на 25 дорівнює 4,123. І так воно і має бути, адже 100 поділити на 25 дорівнює 4. І оскільки наше число трохи більше за 100, то й в відповіді ми отримаємо значення трошки більше 4. Саме таке значення ми отримали у відповіді. Це дорівнює 4,123. І те саме ось тут. 1,375 поділити на 0,25 дорівнює 4,123. Ось ми і виконали завдання. До зустрічі на наступному уроці!